Bon dia a tots i a totes. Albert Einstein va dir que la, la mesura de la intel·ligència és la capacitat per adaptar-nos al canvi. Doncs bé, avui estem aquí precisament per parlar de canvi. Del canvi que suposa per cadascú de nosaltres el traslladar-nos d'edifici i també introduir en el nostre dia a dia noves maneres de treballar. És cert que cadascú de nosaltres es troba en un moment diferent. Per una banda tenim els que encara estem en la fase de negació, això no em pot pas estar passant a mi, els que potser estan en un altre moment, que és la ira, l'empipament perquè he de reorganitzar tota la meva vida, que ja la tenia construïda al voltant d'on treballo, els que estan en aquesta etapa de la negociació. Potser encara poden passar coses i aquesta decisió pot canviar. O els que han entrat en una depressió, entre cometes, o els que han dit, mira, escolta, això ho he d'acceptar com sigui i... i ja està, cap endavant, no? Doncs bé, estem aquí, en aquest espai vital, un espai obert, que ens ofereix la possibilitat d'avui escoltar, que ens diuen de reflexionar, també, de compartir i sobretot d'activar la intel·ligència. Però quina intel·ligència volem eh, allò activar avui? Doncs la intel·ligència col·lectiva. Som molts i al llarg d'aquest matí tindrem l'oportunitat, doncs primer, com dic, inspiració. Després, eh, més inspiració perquè tindrem una experiència també que ens explicaran. Però al final us recomano que no marxeu, perquè la Mariajo ens ha preparat una sorpresa que ens d'ajudar precisament a treballar de manera col·laborativa i a veure que de manera conjunta podem fer les coses d'una manera diferent. Doncs bé, ara ja, sense més, i per escalfar motors, perquè tenim un matí, allò que no només serà escolta, eh, que després tenim les sales habilitades per poder participar i fer les coses d'una manera diferent. Doncs bé, sense més, li dono la paraula al secretari general de polítiques i Administració pública que eh, ens farà la benvinguda. Secretari. Moltes gràcies, directora, eh, directors, directors. Eh, molt bon dia a totes i a tots. En primer lloc, volia començar agraint-vos la vostra presència avui aquí. Avui era una jornada important, en una jornada on era important que fossiu i per tant volia començar agraint que precisament doncs, hagueu tingut a bé poder ser en aquesta jornada com a, com a referents, que és un rol per nosaltres imprescindible i per això deia que la vostra presència avui tenia un valor especialment significatiu perquè precisament de l'impuls de la vostra iniciativa i de la vostra acció com a referents eh, n'has d'haver un primer motor de gestió del canvi imprescindible quan intentes eh, doncs, eh, fer un canvi tan significatiu com el de la seu de treball de 2.000 i escaig que treballadors que a partir de l'any vinent,s doncs, veuran com el seu lloc de treball canvi doncs, canvia, canvia d'ubicació. I segurament, eh, totes aquestes persones ho afrontaran amb model directorat ho afrontaran amb, amb, amb sentits i amb sensacions eh, contraposades i amb estat d'ànims, segurament també contraposats des de'un plantejament més eh, escèptic o fins i tot, Uh, diguéssim uh, poc, uh, poc, uh, poc dispos disposats fins a que aquella gent omburant d'aquest canvi, un canvi, com deien també i que és el propòsit també d'aquesta jornada de, uh, de, de concepció de el que és un espai, de, de treball a l'administració de la Generalitat i els elements eh, i els canvis que se'n deriven també d'aquesta nova ubicació física i d'aquesta nova concepció del, del lloc de treball. Per tant, en tot cas, sense menys tenir ni aquelles visions que segurament poden veure-ho eh, més en un sentit d'oportunitat, ni en aquelles que ho puguin afrontar eh, potser des d'un punt de vista doncs, eh, amb més eh, reticències o fins i tot d' més desànim. doncs crec que la figura del referent és una figura imprescindible i que per tant és imprescindible aquest tipus de jornades per anar d'alguna forma, com di també la directora, a, anar a escalfar moods i per tant també anan començant a anar preparant i habilitant-nos per afrontar aquest canvi doncs, de les millors amb les millors garanties eh, possibles. Volia agrair també doncs el fet de poder comptar amb tots i totes en aquesta qualitat de, de referents i, per tant, dit d'una altra manera, de persones que impulsen en primera línia doncs, aquest canvi eh, i que hauran de gestionar en primera línia eh, doncs, totes aquestes sensacions i tots aquests sentiments segurament també com deia contraposats i que és imprescindible per garantir aquesta proximitat dels equips i de les persones que conformaran doncs, aquest eh, nou espai, el districte administratiu eh, en el des del seu dia a dia i des de la proximitat i des de la gestió allò de la curta distància per atendre totes aquelles eh, qüestions que d'avançar-ho aniran sorgint i que d'avançar-ho haurem d'anar resolent entre tots, amb la major de les bones voluntats, i mirant de gestionar-ho de la manera més àgil i de la manera més eficaç possible. Permeteu-me, abans de continuar, agrair també al senyor Guzmán de Llarza, que aquí ens ha acompanyat avui, doncs precisament perquè el seu Guzmán és una veu experta, precisament, a l'hora de plantejar i gestionar canvis, canvis significatius de tot tipus, però en aquest cas en l'àmbit del projecte legislat administratiu aquest és un canvi significatiu i crec que també tenir una valoració potser des de fora que ens pugui donar eines i instruments a l'hora d'adaptar-nos o a l'hora de plantejar com afrontar aquests reptes crec que és d'allò més imprescindible per tant, moltes gràcies senyor Guzmán i segur serà un plaer, em disculpo perquè no podré estar a la seva xerrada però ben segur que la directora ja me'n farà, farà cinc cèntims Deia per això que eh, aquest no es planteja només com un canvi, o si el plantegéssim, millor dit, com un canvi estrictament de ubicació, segurament estaríem deixant passar una oportunitat. Segurament el canvi l'hauríem de fer igual, hauríem de, ens hauríem d'ubicar tots, però deixaríem passar una oportunitat d'entendre el lloc de treball d'una manera diferent, el que ara mateix l'estem entenent. Principis característics de la nostra institució, com la transparència, la flexibilitat, la sostenibilitat i el compromís ambiental, que són compromisos d'aquesta institució, crec que en el projecte d'aquest institut administratiu també hi tenen un lloc ben visible. I per tant, crec que és imprescindible aprofitar la, la potència que té un nou espai físic i una nova concepció d'aquest espai físic per mirar de donar una empenta i per mirar d'impulsar precisament aquests canvis d'una manera efectiva i d'una manera real dins, dins la nostra organització i per tant també per ajudar-nos també a impulsar una cultura en aquest sentit de, de la concepció del lloc de treball eh, diguéssim segurament més adequada doncs, o més contemporània els temps que ara mateix ens toca, ens toca viure. Els edificis no és només una estructura arquitectònica on hi anem per desenvolupar la nostra activitat i per estar al nostre servei també impliquen moltes altres coses jo també voldria posar en valor doncs, que com a administració pública com a institució també estem contribuint amb aquest projecte posant un granet de sorra més, també en un alt desenvolupament d'una un, zona, d'una activitat, d'un barri, on d'alguna manera doncs amb la presència de la institució, de la Generalitat, amb els diferents departaments que hi composin, estic convençut que també eh, aconseguirem desenvolupar aquesta zona i desenvolupar aquest barri fent-ho eh, d'una manera eh diguéssim ordinària duna manera, eh, eh, segurament sense donar-nos-hi, però que segurament contribuirem a un correcte a un correcte desenvolupament, eh, eh i per tant una aportació també a la, nostra, a la nostra visió i una contribució social en aquest sentit en el que d'alguna manera entenem que com a administració pública també hi estem també hi estem obligats. No podem oblidar no som els primers que, es, que ens ubicarem en aquesta en aquesta en aquest en aquest barri en aquesta ubicació tenim experiències prèvies que crec que molt important poder valorar i poder escoltar i poder aprendre. Recordem doncs, que l'Agència Tributària de Catalunya doncs, ja fa uns anys que es va ubicar precisament molt a prop, molt a prop d'on ara mateix doncs, eh, ens ubicarem l'any vinent amb el districte administratiu. Crec que la seva experiència també és un referent. Crec que d'alguna manera del seu procés també és un element per nosaltres d'aprenentatge, també crec que és un element per poder doncs, afrontar o saber afrontar aquest tipus de canvi i crec que és important doncs, poder conèixer de primera mà, també com puguem, doncs, el seu cas i també entendre doncs, les diferents estadis o les diferents etapes que segur eh, ells també han passat durant aquest temps fins a doncs, estar plenament aclimatats en aquest nou, en aquest nou espai deien també, i d'això de fet va la jornada, que si només ho interpreteixin com un canvi d'ubicació física, potser deixàvem de passar o potser no podríem, no aprofitaríem com cal aquesta oportunitat d'entendre un lloc de treball d'una manera d'una manera diferent. Doncs aquest lloc de treball, doncs, com, com han explicat en moltes ocasions, aquí el, el, el director del, del districte, la pròpia directora general d'administració digital, eh, el que també ens facilitarà quan ens permet és habilitar nous mecanismes de treball, eh, una visió molt més horitzontal, una visió molt més oberta, una visió molt més plural, una visió on l'aportació de diferents mirades i de diferents visions en el desenvolupament del nostre dia a dia segurament és molt més factible per la concepció en la qual s'ha previst aquests espais de treball i per tant per la, per la interacció que de ben segur hi haurà molt més estreta, molt més propera eh, entre tots i cadascun de nosaltres a l'hora de desenvolupar la nostra activitat. Crec que aquest és un element, crec que és un referent i crec que aquestes oportunitats s'han doncs, d'acompanyar també d'un impuls eh, en el valor del, del, del treball de tots i cadascun de nosaltres i també a l'hora d'una nova manera d'afrontar Donc eh, els reptes que tenim eh, amb una visió potser més col·lectiva i no tan exclusivament individual com potser fins ara estàvem acostumats en aquest sentit. Di que aquest eh, canvi requereix i és imprescindible doncs, el compromís individual. Di que és imprescindible doncs, perquè com tots canvis eh, diguéssim eh, impliquen un esforç, no, no, no, són, no són gratuïts, no venen, no vénen, diguéssim, ja per defecte. I aquest esforç doncs exigeix un punt de compromís per d'alguna manera doncs, entendre quines són les diferents eh, oportunitats que podem impulsar i també quines són aquells inconvenients que haurem de gestionar en el nostre dia a dia i que haurem de ser capaços de, de resoldre amb la major de les bones voluntats cadascú des de la seva posició, des de la seva responsabilitat i des de la seva, des de la seva missió. En qualsevol dels casos eh, aquest és un projecte on segurament l'èxit és un èxit absolutament col·lectiu i el, el, el, el motor de canvi no és allò que se'ns ve donat com un element exògen sinó que cadascú de nosaltres en part som motor de canvi és a dir, cadascú nosaltres contribuïm en aquesta, en aquesta adaptació en el sentit de que eh, tots i cadascun de nosaltres tenim que fer aquest procés, tenim que passar aquest procés i podem ajudar també als nostres companys i companyes a, a, doncs a, a, a assumir i a, i a passar amb el mateix el mateix procés que nosaltres hem anat impulsant. Dir-vos que n'estic convençut que el que nosaltres impulsarem, en aquest cas amb el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda i amb el lideratge del, de la Direcció del districte, no, no serà segurament una, un cas únic, sinó que crec que aquest serà, un, un, com ja ens han precedit alguns altres emplaçaments, serà una nova concepció del que és un espai de treball a l'administració i estic convençut també, com ja està passant al món privat, que les eh, grans empreses també estan desenvolupant nous espais de treball, eh, nous dissenys físics, arquitectònics, perquè precisament el que és imprescindible avui en dia és desenvolupar i desplegar noves maneres de treballar i noves maneres de relacionar-nos. Al cap i a la fi, maneres diferents com les que doncs, de ben segur tots i totes ara mateix estem ja diguéssim, desenvolupant en molts àmbits de la nostra, de la nostra vida, en l'àmbit de les nostres relacions més personals, en l'àmbit de les nostres relacions amb les amistats, en l'àmbit de les relacions, d'alguna manera, amb com, amb com consumim o amb com eh, compartim coneixement. I, per tant, tots aquests canvis que durant tots aquests anys doncs, han anat calant i ens han anat impregnant d'aquestes noves maneres de fer doncs, és evident que ara ho fan també en com treballem i en com desenvolupem la nostra activitat professional i per tant un espai com el del districte administratiu ens permet precisament fer més senzill el desplegament d'aquestes noves iniciatives que no vol dir que tinguem un repte important a l'hora d'adaptar-nos-hi en aquest nou escenari i, per tant, en aquest nou ecosistema que d'alguna forma doncs, haurem de desenvolupar i haurem de, i haurem d'acabar d'anar ajustant. Jo, per últim, simplement eh, volia, d'una doncs, banda, eh, agrair el vostre compromís, volia també doncs agrair la vostra predisposició i la vostra acció com a, com a referents d'aquest nou projecte i quedar també i donar també eh, doncs una, una estreta relació i col·laboració amb tots i cas cadascun de vosaltres amb el compromís d'estar absolutament eh, pendents i absolutament propers amb tot allò i amb el compromís, com no pot ser una altra manera de voler sempre buscar aquelles solucions que s'hagin de buscar per poder doncs, eh, fer d'aquest un projecte referent i fer d'aquest un projecte exitós. Per tant, res més, eh, només queda desitjar-vos que pugueu eh, gaudir de la jornada, que la pugueu trobar tan interessant com, com jo estic segur que serà, amb el que m'ha pogut expressar la directora i agrair-vos un cop més que avui eh, pugueu ser aquí i que pugueu compartir doncs, aquesta sessió matinal eh, amb, amb tots nosaltres. Moltes gràcies.